Kormány a nemzeti vagyon elosztogatásával a saját csókosan így gazdagítja, miközben a hatóságok csak bambán néznek. Támogass azokat, akik szellétnek a korrupció ellen, támogass a K-monitort adó-1%-ával. Jó helyre kerül, megbecsüljük.